خوب بچه ها به کانال هف از فکسیز خوش اومدین این سری اومدیم با رفیقا محمد و نیما و مهدی میخواییم چالش لیوانه ها بریم. بریم که داشته باشیم خوب دارد میخوایی حالا به ترتیب اون کسی که کچیکتره شروع کنیم کی کچیکتره چند ساله ده چند ساله چند سال؟ من چارده نیما پونده هسته نیویده هسته هسته هسته هسته خوب پس من آخری چیزو کن نوب نیما کچاپ نه نیما نیما را دیگه لغه باش کن آقا لشه من بینید آفریق رو زبیشم این حساب نیست و باید لب چیز بشید آها خب بس الان به بعد یه خورده بازی قشنگتر میشه آها و در نظر داشته باشید حقید آبشو بریزونه نه تنها اون آبو بعد بخوره البته نه باید بخوره آبو باید تو لپش نگه ما هم یه چک بهش میزنیم آره دیگه فرن نه آره بممت ببن ببن بممت جهانه من بریزه بریزیم حتی یه قطعه هم بریزیم حسابه باشه نه نه چک یا اون طرف قسم نیست باشه باشه یا اوید به من میخوره تو خیلی دیتی من نه برید مامان من جان من برید به من برید به من فسر که بسر جان من من یایس بزرم گره به نام که میافتد نیما یا یا یا حضرت گزی یا آبای مهدی دیور از یا آبا السلام به این آبای که اینجا ریخته مل قبل مثلا الان نیست خوب آبا حسن علی داره سلطان در صد جدوان نشسته یماش نمت نمت یماش در صد جدوان نشسته عیلاش نیده باب باب خب حالا چه کار مکنیم؟ ایجا داشته باشیم خب من اول نیزم خب عیلاشی پاده خب چی را؟ ها ها آه لیوان آبی که الان ریختی رو نه تنها میخوری بکه چکشم میخوری حالا یا دو نفر دیگه به من چه ببین آبو بعد تو دهنت نگه داری خب بعد بعد چاک نه بعد لوپات پرشه ببین تا تقریبا نصف لیوان ناگو اینقدر از لیوان بعد بخوری خب اونو غور بده اونو غور بده نه اینو غور بده اینو غور بده غور بده غور بده نه بعد یه خورده بیشتر بخور این کمه غور بده غور بده یه دو تا ناجی هدرامزن اینجا چک میزنه اینجا چاک میزنه ببینید بکن بیاین اینجا, اینجا خب خب ببین کی آقا کی دوست داره اول چک بزنه؟ دوستا این دو تایی با هم چاک یه نفری یه نفری خب تو میزنی می خب یه بارش بزن یه <تصفح> بارش <تصفح> بزن بزن بزن بزن یه خوش نه ببین حساب نیست یه یه بار دیگه بچه‌ها همون کوندو داری خوش اومدی. من ب... دیسم. خب دیدین که خب دست دست گرمی رو رفتیم ولی این سه دیگه شرطیه. خب هر کی به بازه چیکار می‌کنه؟ آقا گفتی دست نه. نه،, نه،, نه، آماز. هر کی به بازه چیکار میکنه هر کی به بازه باید بره چی بخره؟ آقا گفتی کیک دو غلو. نه. کیک بخره. یک کارتون کیک دو غلو بخره. کارتون کیک هم دو غلو چنده؟ پنج تا اون ها؟ آره با سات تا, تا پنجر دومن هست چی؟ نه پیش که کجشتی رو ببارم نه باقا این ساعت دومن خب این دستو رو ببازه باید بره, باید بره کارتونه تا این ك... دوگورو دوگو. دوگو بخریم دوگورو بخریم آره تا این نبگیره خب مثل دست پیش به همون کوچیک بزرگی پیش میریم آقا یه فکری حالا که کوچیک بزرگیه بیاییم به ترتیب بچینیم کچیک آقا به من بخاره دیگ وازی واقعه ندوشم اوب سلطان یه یا ابو یا خدام ای زبا یا یا زهی یا از زیاد دارید وانتو نگاه فدرسنگو میخواین دست منو خراب کنین شما خیلی خلاصی که یا دست آره حرکت چوری تو حرکت خفن اینو داشته باشید دست کرد تو بلیس نکون نه نکون این خود आवाज ما چطور आवाज می‌بند؟ آیی آیی آیی بیا دوار من بعد دیگه ببینید الان من 13 سالمم 13 سالم بزن تو پاش اوه آوار با اوه ناگنده تن ناروزری تو مای جانسون شو یه قطعه سلطان بنوشی تو شامی مایی که تو بریز یار پادرش بیز اخوان یه یه یه تکون نده تکون نده تکون نده آره راست میگه میری سوتون او واه قدرت تو اقا بیا مهدیه یا الله دوبره خدا بی این اول بس سنجون دو سفتیله واه یلوه आवाज اینو تعال ما هم به یعنی بری سالا به من چی میشی بابا یه کاری کردن بیافته به این بری چای بخور هو وقت خودت چای نیست کیک چه که میخوریم چه ایکم میگیم یا اصلا من برشون خدا یا خدا آقا واسه من من که چرا آقا بودش با منم بین چک زنندگان منو منو من علما من سنکا از قیچی میکنن کی دوست داره من چک بزنه من. من. چه پدر سوخته این محدی صدا میزن سن سن خدا یکی با چک بزنی دو نفر آره خودت میگی نه، نه، دیرایو. آره خودت میگی بزنه. برو بیا بیا بیا بیا چک زننده اینجام. برو برو آقا من یه قشنگ بزنم آقا بپوش قشنگ. آقا لور میشه. به سلامتی. به سلامتی تخممممنی. چکی بزنم نتیا. بیشتر اینو بده. یه چک بزن تخممممنی خب بیا بیا بیا بیا وای امشب هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم C doya Ikbakov C doya Laçya istadriq ruvan kof ke onvari magad ajaluna mishan az shakhli wala یه کارتون گربش میروم آره خب آدمیم آدمیم آدمیم آدمیم آدمیم اه اومد و بله کیران خدا حافظ در و در بر بچه ماه میخوای کجات کنی خب میخوای خیرات کنی حالا برای ما خیرات کن خیرات خب دور مونه بگید در آشا این آقا بچه‌ها بچید قیمتشو ببینیم وایس کوچولو آقا دو نه نه دو دو دیویس بابا یاری لوبغی میخری هرچی نمیگرسان شب هی خب آقا میبینید که میبینید که خب آقا دورو ببینم بگیر رو من خب نه رو به من خب تا دو دورو دست هر ته هرچی بعدش مثلا به کانال ابوعلی من اینجا ادیت